Fa més de, més de 42 anys que organitzem eh, aquest concurs estatal, juntament amb l'agrupació fotogràfica de Viladecans. Eh, es tracta d'un concurs important, perquè, com he dit, és estatal i es tracta de dinamitzar tant el món de la fotografia com els fotògrafs, per tant, donem a conèixer Viladecans arreu. Eh, hi ha eh, diferents categories, com la, el, el tema lliure, el tema de Viladecans o el tema dels espais naturals. Tot això comporta doncs, que eh, engrandim el nostre patrimoni documental, ja que moltes d'aquestes fotografies van aparar al nostre xiu municipal. És l'acte més, més important que fem a l'any. Portem ja és la 42a edició. Són molts anys fent-ho cada any i el més important de que fem a l'agrupació.